روابط ایران و آمریکا شاه در مورد روابط ایران با آمریکا و استقلال رای چنین میگوید مثبت اتخاذ رویه‌ای بود که حداکثر استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی کشور را بر اساس مساله ملت ایران تأمین کند و به جای گوشیگیری و انزبا طلبی به ما امکان همکاری وسیع با همه کشورها را در کادر حفظ کامل حاکمیت و حقوق ملی ما بدهد در این سیاست نسیونالیستی که بعدا سیاست مستقل ملی نامیده شد تأکید اصلی همباره بر روی لغت ملی بود بدین معنا که میبایست در هر صورت و تحت هر شرایط جهانی پاک تخت خود ما آسگاه تمام تصمیمات مربوط به امور ملی و بین المللی و داخلی و خارجی ما باشد و سرنوشت کشور به طور کامل و قاطع در مراجع تصمیمگیری خود آن تعیین شود با توجه به روح ملیت عمیق و استبار ایرانی این تنها سیاستی بود که می توانست و می تواند پاسخگوی شایسته نیازهای ملت ما باشد سیاست مستقل ملی زامن حداکثر استقلال سیاسی و اقتصادی ممکن کشور ما در مسیر مصالح و منافع ملی است و براساس آن هر کوششی که انجام می گیرد خواه ناخواه کوششی به نفع کشور و به نفع ملت خواهد بود در این راه ما احتیاجی به حساب های کوچک و بند بازی های سیاسی نداریم و به خاطر اصول مبهم و یا الزامات خاص سراغ دوستی یا دشمنی با دیگران نمی رویم بلکه این کار را فقط در چارچوب بینی و دوراندیشی و بر اساس منافع قابل لمس و محسوس ملی انجام می‌دهیم این سیاست به ما آزادی عمل فراوان می‌بخشد ما در راه پیشرفت های سازندگی خود از تجارب فنی و های مختلف دیگران بهره گیریم بی آنکه از این بابت دستخیش را با قید و بندهای ناخواسته بسته باشیم یک مفهوم اساسی دیگر این سیاست این است که ما به اقدامات جنجالی و کارهای نمایشی احتیاج نداریم زیرا این گونه فعالیت ها غالباً به جای جنبه سازندگی جنبه تخریبی دارند البته ویرانگری آسان است و تقریباً همیشه نیز ظاهری هیجان انگیز و چشمگیر دارد در صورتی که سازندگی و آهستگی با و, و بدون برانگیختن هیجان صورت می گیرد با این همه این راهی است که ما برای خود برگزیدیم و در همین راه نیز تا به آخر پیش خواهیم رفت بدیهی است به کشور ما امکان اجرای پیروزمندانه چنین سیاستی را می دهد استحکام فوق‌الاده نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن است. تجربه به ما و به دیگران نشان داده است که پرا... که پراکندگی و زحف اجتماعی برای هیچ کشوری ایجاد اعترام نمی کند و بالعکس وسوسه استفاده از این بحث را نزد دیگران به وجود می آورد وقتی که نظم جامعی همانند هم جامعه کنونی ایران بر برپایی قدرت و همبستگی و ارادی آگاهانه ملت متکی باشد صدای آن در تمام جهان گوش شنوا خواهد یافت. به خصوص اگر این صدا صدای اخلاق و ادالت و بشردوسی نیز باشد اگر به روابط شاه و آمریکا به دقت نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که این روابط دائما پر از تنش بوده است. این تنش ها در اواخر سلطنت شاه به جایی رسیده بود که به خوبی می توانست به تولد شعار مرگ بر آمریکا بیانجامد. مشخص است که شاه خودش نمی توانست از سایه خود پریده این شعار کار بردی را عنوان کرده در پی عملی کردن آن براید برای این کار نیاز به جوانان پرشوری بود که بتوانند با تمام قدرت در عملی کردن این راکار قدم بردارند و این کار بدون یک انقلاب از پایین نمیتوانست ممکن شود بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که شعار مرگ بر آمریکا قبل از آنکه یک شعار ساده باشد یک راهكار اصولی با ریشه های امیق اجتماعی اقتصادی و سیاسی است البته باید متذکر شد که همانطوری که بارها محصولین گفتند این یک شعار بردی است و هیچ گونه معتوای عملی ندارد با این شعار میخواهند جهت حرکت مردمی را نشان دهند و نه دشمنی با ملت بزرگ آمریکا را ملت ایران با هیچ ملتی سر جنگ ندارد و از هیچ ملتی تنفر ندارد. این مهم بارها از طرف آنهایی که این چهار را میدهند اعلان شده است. ملت ایران ملتی صلح طلب بوده است و خواهد بود. قابل تذکر است که اگر نظر حقیر می بود هیچگاه از کلمه مرد در هیچ رابطه ای استفاده کردم. زیرا، زندگی زنده است و مرگ وجود ندارد در هر حال ما در اینجا به رویدادها و شعارهای گفته شده میپردازیم و نه به آمال خود نظام سیاسی مورد علاقه شا چیزی نیست جز حکومت سلطنتی ولی با قدرت بیشتر و شاید هم مطلق شاهنشاه و این همان است که شاه در اواخر سلطنتش به آن دست یافته بود گوگند که دستگاه بزرگ بعد از مرگ مخترش کامل می شود شاه دموکراتی غربی را قبول نداشت و می گفت ما نیاز به دموکراتی واقعی داریم و اگر به دقت این خواستشا را تجزیه و تعلیل کنیم چیزی نیست جز حکومت جمهوری اسلامی که رئیس جمهوری را مردم انتخاب می کنن. ولی قدرت مطلقه همچنان باقی میماند. جزئیات شاه را در این مورد می توان به خوبی در صحبتهای بینشا و سمیعی در رابطه با تشکیل کس پیدا کرد. ایشان چنین میگوید در زمینه اقتصادی سیاست بین المللی ایران در درجه اول معطوف به استقرار نظام اقتصادی نوین و عادلانه به جای نظام اقتصادی غیر عادلانه و شده کنونی است که دیگر مطلقا جوابگوی نیازهای دنیای امروز با تحولات و تغییرات بنیادی آن نیست در این نظام جدید اقتصادی باید کشورهای پیشرفته در تعیین قیمت خرید مواد اولیه کشورهای در حال توسعه و قیمت فروش محصولات صنعتی خود فعال نباشند و به عبارت دیگر زیان کمکاری و نابسامانی های اجتماعی کشورهای پیشرفته که باعث ابسایش بهای تمام شده کالاهای ساخت آنهاست از جیب کشورهای در حال توسعه پرداخت نشود در حل این مسئله اساسی که ریشه غالب مشکلات و تشنجات جهان امروز است زیربنای اصلی تمدن و فرهنگ ایرانی و همه تجلیلات معنوی فکری اجتماعی و ادبی و هنری آن نه تنها در دوران کهن بلکه در ایران اسلامی نیز همین طرز تلقی از رسالت آدمی است و مسلما این برداشت زیر بنای آن تمدن بزرگ ایران خواهد بود که ما مصمم هستیم آن را به صورت تجلی کامل ارزش‌های جاودانی این تمدن و فرهنگ کهن که اصول آنها را زیلان تشریح میکنم درآوریم شاه نه تنها به مکاتب بیگانه مثل کمونیست و سرمایهداری و لیبرالیسم آشنا بود بلکه با درکی درست و عمیقی از این مکاتب و پی بردن به مشکلات حاصله آنها راه حل عمیقن انسان دوستدارانه و ایرانی را مطرح میکند و رسیدن به اهداف این راهکار ایرانی را تنها در گروه یک انقلاب ملی میداند برای مثال ایشان در کتاب به سوگ تمدن بزرگش چنین میگوید پیش از هر چیز باید تذکر داده شود که هرچند تمدن کنونی غرب از نظر سیاسی بر سیستم دموکراسی متکی خود این تمدن پدیده به نام کمونیسم به جهان عرضه داشته است که ایدئولوژی و دیدگاه های آن با اصول و ضوابط دموکراسی غربی به کلی متناقض است جنبه های ایدئولوژیک و حکومتی این پدیده و روش هایی که در این مورد برمی‌گوزینند مربوط به خود آنهاست ولی تا آنجا که با ما ارتباط دارد تذکر این واقعیت ضروری است که چنین ایدیولوژی از نظر جامعه ایرانی به کلی بیگانه و مردود است زیرا این ایدیولوژی که صرفاً برماتریالیست متکیست و اصول مذهبی و معنیبیت را مردود میشمارد با هیچ یک از ارزش های اصولی و زیربنایی تمدن و فرهنگی ایرانی و هیچ کدام از عناصر ترکیب کننده هویت ملی و بافت اجتماعی و فکری و سنت های تاریخ و حکومت و تمدن ما سازگار نیست و همچنان که یک بدن زنده پیوند یک جسم نامتناجنس جنس بیگانه را نمی پذیرد و آن را دفت می کند. ترکیب اجتماعی ایران نیز به هیچ وجه آمادگی قبول این انصر ناحامانگ را ندارد و هر کوششی که در این را صورت گیرد به هر نب، وزیر هر علمان که باشد همانطور که در گذشته هم آزمایش شده است مطلقا محکوم به شکست است ولی در مورد خود دموکراسی غربی بعض به کلی فرق دارد زیرا میارهای اجتماعی و فرهنگی ملی ما آمادگی وسیعی را برای قبول بسیاری از زبابت این دموکراسی داشته است و دارد و اصولا قالب این زبابت از سنن و مواریث تاریخی و فرهنگی خود ماست ما اتکا به همین زبابت در صده های اخیر جوامی پیشرفته غرب را از موقعیت جهانی ممتازی برخوردار ساخت و برای مردم آنها حقوق مدنی و مزایای اجتماعی فراوان به ارمغان آورد هرچند که تأمین این حقوق و مزایا با تعبیزهای فراوان در سطح جهانی نیز همراه بود این تعبیزها زاده آن بود که دنیا پیش غرب و همه مزایای این سیستم مترقی را فقط برای خودش می‌خواست. و لزومی نمی که هیچ قسمتی از آن بقیه دنیا را نیز که قسمت بسیار بزرگی از آن مستمره غرب بود دربر گیرد برای اروپای استعماری دیگر نژادها و ملت های جان غالبا مردمی دارای حقوق انسانی مساوی با مردم آنقاره به شمار نمی نمی‌آمدند و نقش و وظیفه‌ای به جز آنکه منابع طبیعی و نیروی انسانی خود را در خدمت آنها گذارند نداشتند به طور کلی دموکراسی شیوه بسیار خوبی بود ولی این شیوه فقط برای یک اقلیت ممتاز از مردم دنیا ساخته شده بود این تبعیض حتی قشرهای مختلف خود جوامع غربی را نیز شامل میشد زیرا در این جوامع غالبا دموکراسی فقط جنبه سیاسی داشت حقوق افراد در برابر قانون مساوی بود اما این تصاوی جنبه های اقتصادی و اجتماعی را نمی گرفت. در داخل کشورهای پیشرفتی دموکراتیک، اکثریتی وجود داشت که مانند مردم مستعمرات البته در حدی معقولتر و ملایمتر فقط در خدمت مساله اقلیتی منتاز به کار گرفته می شد.